مهم. 25. آه هاد الخير محمد؟ 52 52 هذا. يلاه كيهرس يلاه كيهرس صغير كان ولا. عندك العو... سميتو العور. هذا هو الطاير اللي قال الكرن داير له تمايا هذا زين تبارك الله زين لا زين مليح السوق يحتاج يتقلب هذاز حروف هزهم لا والله مشان صراحة لا الله واحد لا محمد لا الله يسر سبعة وأربعين وأربعين هذاك محمد بارك الله بارك تلي الخير خير ثلاثين غادي نو لا تاوك شحال بغيت بها امبار شحال باقي كبي جا دور لي شويه بارك الله زوين السلعه زوين وهذاك الشجر 54 لا تاوك لا بارك لا لا باينه فيها باقي والله الله يستر ليكم السوق شويه عامر اليوم، لا لا عامر كنجي ليه أنا يوميا، بالنسبة لهذا راه عامر، عامر السوق اليوم. هذا يحفظك أ مبارك، ولدنا؟ مالك؟ تبيع هذا ركز ضرك البردون؟ أستعليك، كيداير؟ الخير نعم. You know? هذا هذا قال لي على الواحد سولني على الواحد الجمله ثلاثة 29 اه بالرادي عطاني هذا هذاك 30 34 اه وخا غير زوينين قياس قياس درويش هو هذا قياس درويش هو هذا الجملة سعود الجمله 29 هاني اللي بيجمل. يجمل اه سي حبيب كيف سيدنا عمر سيدنا الله يبارك الله الله عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا عمر سيدنا كيف داير خمسين. شنو عمر سيدنا عمر 50 ها 50 خمسين مائه و معقول يوجد ثاني ان شاء الله هذا الى اربعين هذا هو هذا إلى إلى هذا هو هذا هذا هو لا هاي. والله فار. واش تور بعيد بالزوج؟ الله. واش خرب سمير خلي بقال سمير. سمير خرب. ما عندنا عيبه. ياك. ما عندنا عيبه. خرب زين تبارك الله مراد. ترى ما شو كبين. حاول شو المسكين؟ آه. حاول ما الدرويش حاول ما. اليوم أنا شو؟ هلا. لا سيراد فرد. ما بالي واقع. طاف الخير. شل بيجيلو البيع بيع فرد. بيع فرد. شل؟ بيع شل. خمسين قاصح عليه خمسين ياك؟ قاصح خمسين عادي شويه واش دار واش ما شوية، يربح. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> غير كرهبال طاو 38 38 هاكا راه هو الماكسيم الثمن اللي, بغاو. اللي, بغاو. اللي, بغاو. اللي, دي اللي يعني خلص 40 ما بجمل درهم شد. وي وي سار سار سي ل 40 خش بغيت توقف ودويش معاك لا تخلص <تصفيق> <مستوى الراحة> اه تاو... اللاي... ما... شو... تاو... لا ما تحيد عطانا شنو يا ابو الرحمه ها ابو بن رحمه حي الله الحمد لله هو تو تو والله يكون في الاول ما شوف انت قال لك داي قال لك اهل اهل مكه اضرب شي عابته هو شوف كره صاير ولا شوف الله يكون فيو صاير الله الله يستر لك السي عياد انت اللي الحوليه 18 كيداير مع الوقت؟ بس عليك. دايب. واللي بغى يجر الوحده 20000 ريال ولا شحال؟ اه كنطلبوا 20 20 زين منين المرقد من بلاد المرق نيت؟ قلميم قلميم زين الله يسهل يا سي عياد هاني هاني هاني, <تسجل> هاني. <تسجل> الله يحفظك صاحبي انت من الاول ما نفرط فيك كيف السلام عليكم كيف القصه لا لا لا بأس عليك كيف بخير كيف بخير كيف خير كيف بخير اسالك الله يحفظك شاد شي ولا ما كاين والو لا لا ما كاين والو هاد الخطره هاد الساعة هاد الساعة تجي عندي عندك شي حاولية لهيه عندك الله يودي انا ما جيت عندك انت مشينا عند الناس شنو صحتك بقى انا في ابواب الرحمه دايرا ابواب الرحمه تطلع لك آه أبو أبواب الرحمة، أقل على أبو أبواب الرحمة طلع هي اللول يا الله ستي جان كي داير بخير، لاباس عليك ويلي ويلي كيفاش فيه 12 ريال المسكين ها شوف شوف شو. لا عيد المسكين ها عيد المسكين ها 13 ريال 13 ريال وزوين السيد هذا عاطينا 18 سمين شوية يا عمر هذا سمين شوية ها هذا عاطينا 18 ديال من هذا عمر؟ عطاونا فيه بحرا 13 ما باغي بيه لا واش باقي كتسنى؟ تعنا خمسة ما راس هذا مخيل هذا والله يلا الناس والله ما هذا مسكين والله ما لقاو والله العظيم الخير موجود اللي عنده عيد إيه اللي عنده عيد ب 40 ما لك الناس الله العظيم هذا الخريف هذا ملقوه كاين ويكي شي غادي قديت... آه. آه. الله سبحانه وتعالى الحمد كي الحمد لله كي المحسنين كي المحسنين كي المحسنين كي إن إن المحسنين المحسنين الله السمارة كاين والله لا الحمد لله خير من الله سبحانه وتعالى هذا ترك هنا 18 الناس عاد 18 تعطينا 7 حوليه لا حوليه اه خروفات هادو شحال تاوك عبد اللطيف تاوك 18 جمال 18 وينين تسنا الحليب السر ديال شي كنه الصقر عامر اللي السوق الصقر عامر عبد الله ودوا لي يد ها دا شتو انا من قبيله هنا ما فهمتش انا عادشي كاين العامر للدار راه دايمن اي جاين شرسه كاين تما شويه بين شروشي شي, شي خروفه الحولي غالي الحولي غالي أحنا ليلى لا لا يلاه حنا دابا دا كيبان الشروخ حط يدك على بحال هادي هي كيقول كي لك 24 25 اي 18 هي دابا 18 18 هذا 18 هذا هي 18 وحده قويلا صوبت عليها قال لك 25 24 واش غادير المسكين ندبروا أيوة الله تا كلها كلها ورزق دياله غادي يجيب الله شيء غادي الحمد لله الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا والله يشافيه ايوا حدث... تحياتي و صحتك و اخبارك تحياتي للمغاربه تحياتي للمغاربه والناس الجزائر والعرب كاملين وشكرا لوليدات السمارة وتحيه تحيه خاصه تحيه خاصه لولاد ربيب ولاد القويز ولاد اسمارة ولا الاسماره كاملين من تغطغط <تصفيق> السلام عليكم جنوب كامل جنوب كامل, كامل, جنوب كامل, كامل الحمد لله حنا خوت ايوه بك ايوا شكرا هذاك الشيء اللي كاين الله يعمر عمر الله يسر لك تلينا الخير السلام عليكم بارك الله فيك. لا لا كيطيعها زوينة هذي اللي بغيت تقدم لنا والله زوين. تلينا التيجاني هنايا؟ التيجاني تلينا هنا؟ تلينا الثمن هنا؟ كل يوم نشكر الله مسا 18 كاين 16 كاين 20 لا راه مزوينة زوينه هادي اللي بغا يجر لقيتها زوينه محمد اه محمد شي حاجه محمد <تضحة> تي... هو مع... هو <حلات> محبت. محبت. سهره. محمد محمد مرحبا انا مرحبا انا مرحبا محمد مرحبا انا الله انا مرحبا انا مرحبا عيدك اه في اللي الله أنت رأه عارف اه ها اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه عليك بروك. هذا هو ها هيا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هذا ها معروف ها ها ها ها ها عنده ها ها ها ها ها ها الله ها غادي لا الشيء اللي كاين. اللي محمد كيتقاد، مع الناس. الله. عبد الرحيم، اه مصطفى، عبد الرحيم. مصطفى. خدمة الحولية. الله الله اخويا زوين. زوين. الله يوفق لك. قولي تما قولي تما نستاف تما نستاف 17 17 زوينه والله أه. الا زوينه لا لا زوينه هذا شوف هذا ورقي الله هذا ورقي حنا الله يجعل البركه انا هذا هو قياسي انا نقلبها له والله راك على عبد الرحيم هذا هو غالي سليمان تا لينا سليمان هذا اه 40000 ريال هذا هذا اللي يفيدك هذا ثلاثه هذا ثلاثه كبار وهداك الصغيرين 34 34 هذا ديال المساكن ديال المساكن عطيونا 34 34 هذا هو القياس هو هذا المسكين هذا العام باياكل دق <تصفيق> الخروف هذا العام الخروف آه. 34 35 ديال المسكين ديال المسكين الحوليه راه تصاور راه طواخه الحوليه السيده فيها 10000 اه الحوليه 24 26 22 حتى العشريه. آه. <مكس> الحوليه كاينه لا المهم هذا الثمن ديال الناس. و30 و40 40 هذا عطوه 40 مع قوته هذاك ثلاثه عطوه لا زين تبارك الله هذا راه كبير خروف كبير هذاك راه هذاك راه هذاك. ايش تنيه هذا لا؟ موحشتك يلاه بيها شوف. يلاه مهرس يلاه مهرس يلا مطلع. <تصفيق> اه امين. والله لا هاني عطيتك انا قعدت ليا لا السوق هذا محمد شحال؟ <Sand> سبعة؟ <Kick LEGO> خلفان زيني تبارك آه، الله هذا هذا الصغير صورتو هذاك هذاك في السوق هذا آه. آه. هذا آه. آه. زين تبارك الله زين تبارك الله <مص>